яка була вимушена тікати з Києва внаслідок російської агресії і приїхала сюди за запрошенням місцевої галереї. Те, що художники виїжджали під час війни, історія знає багато прикладів. Наприклад, один із мійців, чиї ідеї мені дуже близькі – це Марк Ротко. Він був запоходженим євреєм. І під час війни він виїхав до Америки. І там він став один, одним з найяскравіших представників абстрактного експресіонізму. Він працював з кольором. І започаткував такий, такий напрямок в мистецтві, як живопис кольорового поля. Наприклад, як ця виставка проходить така історична паралель між Сонією де і також українська мисткиня, яка розкрила свою творчість тут, в Португалії. Тобто в історії дуже багато прикладів коли художники виїжджали і знаходили, знаходили своє місце в цьому світі, десь в іншій країні. Коли почалася війна в Україні, ми задумались, що ми можемо зробити, щоб допомогти. Група компаній DST, якій належить наша галерея, завжди приймала біженців і надавала їм роботу в різних сферах і компаніях, які входять до бізнес-групи. Тобто для нас це звичайна практика. Отже, коли почалась війна, ми зрозуміли, що маємо щось зробити. І 8 березня, в Міжнародний жіночий день, ми розпочали проект, в рамках якого надаємо можливість працювати митцям з України. Ми розпочали проект 8 березня, бо зрозуміли, що до нас приїдуть митці-жінки. Ми отримали більш як 50 кандидатур, із з них вибрали 5 дівчат. Вони щомісячно отримують тисячу євро, і додатково ми забезпечуємо їх житлом. Дехто з них приїхав з сім'єю. Ми забезпечили всіх житлом. А також ми надали простір для роботи, щоб вони могли займатися своїм ремеслом, не думаючи про забезпечення. Отже, сьогодні ми вже презентуємо результати їхньої роботи тут у нас, яку вони виконали протягом періоду, починаючи з квітня-травня. Мені здається, що результат їхньої роботи тут, в незвичних, але зручних для митців умовах, виявився набагато яскравіший, ніж вони отримали би в звичайних для себе обставинах. Наприклад, це роботи Наталі Дяченко, вона фотографиня. За збігом обставин, останнім місцем її роботи була резиденція художників на Азовсталі в Маріуполі. Це підтверджує не тільки культурні зв'язки між Україною і Португалією, які є досить давніми, але й важливість України в міжнародній економіці. Ми маємо сприймати Україну як країну одну із наших, як країну, яка хоче бути демократичною, яка хоче бути європейською країною, тому те, що ми робимо, це не тільки презентація робіт цих п'яти майстринь, але й презентація української культури, яка поширилась по всьому світу, але інколи здається непомітною. Одна із задач нашого проекту це забезпечити умови, за яких Україна зможе продовжити творити свою мистецьку історію, незважаючи на війну. Єлена говорила, що було 50 кандидатур вибрали шість. — Так. — В результаті приїхало 5. — Так, так. — Окей. Ти знаєш, які критерії були вибори? ж цікаво. — Саме тут — не знаю. Але зазвичай, коли художник подається на резиденцію, він відправляє своє портфоліо. Це така збірка найкращих проєктів, фотографій опис, кураторські тексти і, зазвичай, за цим портфоліо і обирають художників. Мене звати Наталка Дяченко, я з Черкаської області міста Корсун-Шевченківський, але навчалася і потім залишилася жити і працювати в місті Києві. Я приїхала на запрошення Z Gallery та DST Group в місто Брага, в Португалію і почала співпрацювати працювати з індустріальною темою, заводу, роботи на заводі темою робітничою. Спочатку я собі уявляла, що це буде такий фоторепортаж, і зовсім несподівано я познайомилася от з деякими робітниками, вони дізналися, що я з України, і вони такі мені кажуть, ой, ти з України? А ми ж купували метал в Україні, і один із них мені показує фото, таке селфі, на фоні куска металу. От, і я спочатку не повірила своїм очам, тому що якби для мене Португалія це так якось далеко, це якийсь край світу, край землі. А Я знаходжу ці куски металу, які виготовлялися на заводі Азовсталь в місті Маріуполь. І ну, це якби не, не дивина, тому що цей завод він величезний, він експортує свою продукцію по, там, по всьому світу. Але я розумію, що оскільки завод знищений, то це можливо останні листи металу у всьому Світі, і от вони тут було б добре з них щось зробити, тому що цей мистецький об'єкт потім залишиться от, якби назавжди. Це таке, якби свідчення, яке залишиться назавжди, і постає питання, що я можу з цього зробити. А до цього я тільки коли приїхала, мене зацікавили азулежу, мистецтво Азулежу. І спочатку я працювала б в цьому напрямі, більше досліджувала азулежу. І е, я знайшла, от фотографувала, ходила різними містами, там ці різні плиточки. І я помітила, що ті плиточки, які більш якби, нові, е, там з'являються якісь мотиви, такі там фауна флора, квіточки і так далі. А ті, які якби більш старі, то вони зазвичай послуговуються якимись геометричними там, формами, квадрат, якісь трикутники і так далі. Португалія була частиною ісламського світу, де художникам було заборонено використовувати якесь пряме зображення людей чи тварин, чи рослин. Тому вони зазвичай передавали це в якихось геометричних форм, формах. От, я починаю читати про ці геометричні різні якби, форми. Однією з таких цікавих форм – це є фрактальний трикутник Вацлава Серпінського. Його у своїй творчості використовують відомі українські художники художники, художники-ілюстратори. Це Василь Ярмілов, який з Харкова, та Георгій Нарбут із Києва, тому ми можемо якби, цю форму знайти на київському каштані, на цей емблем. Є безліч значків, які можна було придбати. Ну, і Він якби, малює, розробляє цю емблему київського каштану, символа Києва. Також це, цю форму ми бачимо на обкладинці журналу «Мистецтво» 1921 року. І ця форма, вона, вона така... Дуже архаїчна, але типу дуже зрозуміла всім і тому для мене було важливо, щоб це було щось таке спільне для і Португалії, і України. Ти не вибирала Португалію, правильно? Ну, так. так просто сталося, що ти побачила оголошення цієї галереї, заеплаялась, тебе одобрили як кандидатуру і ти приїхала в Португалію. Саме так, я не обирала Португалію, як я жартую, це Португалія обрала мене. Коли я сюди їхала, я, взагалі, нічого не знала про цю країну. І вже десь через місяць-два саме помітне для мене стало, це, звісно, це різниця ритму життя. Оскільки я жила в Києві все життя. В Києві ми, ми працюємо нон-стоп зранку до вечора, ми працюємо на вихідних. У нас таке насичене подіями життя, ну, мистецьке, постійне якісь відкриття, постійне спілкування. Тут все набагато спокійніше. Це надзвичайно безпечне місто. І це дуже відчувається. Тут у мене дитина, наприклад, вже спокійно ходить сама в магазин. Вона там вже познайомився з усіма охоронцями, продавцями. Скільки йому років? 8 років. Він сам ходить на тренування. Хоча це десь близько 15 хвилин від дому, але я ну, зовсім спокійно, що він сам пішов, і я знаю, що з ним нічого не трапиться. Це місце виділила Діїстська компанія для майстерні. Тобто вони організували цей простір, тут ми всі разом працюємо. Ось це... Тут працює скульпторка, тут моє місце. Для живопису в цих кабінетах а, в першому ілюстратор, а цей, цей кабінет для фотографів. А це що це за експозиція? Це твоя робота? <гум> ні, ні, ні. Це також дівчата, іноді інші дівчата, які тут працюють, приходять щось роблять. <гум> тобто, це майстерня, май... майстрів цієї галереї, так? А, ну, можна і так сказати, так. Ви тут уже більше п'яти місяців, так? Так, вже, я вже так, 6 чи сім місяців. Окей, ну ви вже довго так. і у вас вже своя виставка є. Так? От зараз ми знаходимось в галереї, це роботи всіх українських художниць, так? Так. які так. знаходяться в рамках цього проєкту зараз в портуарі. Так. Можеш мені показати, розказати щось про... Ну, я не знаю, що можна розказати про картини. Ну, це твої роботи. Як називається ця техніка? Що це за техніка, з якою ти працюєш? Ну, техніка не має специфічної якоїсь своєї назви. Я працюю олією. Але я довго шукала цей спосіб, як зробити такі переходи, які б мене внутрішньо влаштовували. А, і зараз я працюю не пензлями, а аерографом та імпресором. Аерограф. Аерограф? Так. Ось у мене ще є такий маленький. Такий майже промисловий. А давно ти прийшла до такої техніки? Ще в Україні. Тому що коли я почала працювати з першими ескізами, з першими скріншотами, що б я не робила, але я не отримувала того результату, який би мені внутрішньо задовольнив. І якось, якось воно так поступово само... Ну, коли чогось хочеш, якось світ, він тобі все підтягує. Якось... Тобто в Україні так само був такий компресор, так. ці штуки, так? так? Так. І така майстерня. Можна так сказати, що в Україні моїм міценатом був мій брат. І він віддав мені свою квартиру під майстерню. Це була квартира взагалі на 20-му поверсі. Це була квартира без ремонту. Тобто я там не боялась щось забруднити. Була... Та також вільно себе почувала, могла робити все, що я хочу, реалізувати всі свої ідеї. От, тому що, да. Це, до речі, крута ідея. Якщо хочете підтримати художника, віддайте йому свою квартиру без ремонту, так? Так. Єлена мені сказала, що вони з 2004 року створили наче як такий проект чи поселення, куди вони запрошували, в тому числі, працівників з України. Ти щось про це знаєш чи ні? Що ця компанія ДІСТІ має три тисячі, близько трьох тисяч працівників і що багато працівників саме з України, ну і це не пов'язано з війною, це було до війни. Так, я знаю, що тут насправді так працює багато українців. Знаю, що, наприклад, ця компанія іноді навіть створює курси спеціально для робітників. Вони навчаються, а потім йдуть сюди працювати. Угу. Тобто... Чим більше я дізнаюсь про цю компанію, про цього власника, Жозе, я дивуюсь, Боже, як це все можна створювати, так масштабно мислити і стільки взагалі робити для людей. Якщо картина продається, ти, ти отримуєш якийсь гонорар, правильно? Так, я отримую відсоток 50 відсотків. Угу, супер. Тобто окрім тієї зарплатні, яку платять в, в галереї, так? так? Ти можеш заробляти гроші для того, щоб творити, так? Так. Я отримую зарплатню від галереї. Галерея покриває витрати на матеріали, забезпечує мене житлом. На даний час це супер ідеальні умови, звісно. Якщо, ти говорила на початку, що це нормальна практика, коли галереї запрошують митців з інших країн так. і забезпечують їх робочим місцем, наприклад. Ну, це не назива... Ну, наприклад, у мене тут контракт. Ну, зазвичай, якщо художник їде на резиденцію, ну, це не контракт, а він отримує якийсь гонорар, йому доставляють майстерню, житло, і ну, зазвичай це місяць, два, ну, максимум три місяці це такі стандартні резиденції. А, рік це, звичайно, ну, це, це, цей термін пов'язаний з, з подіями, з війною на Україні, тому вони вирішили якось продовжити це. Це зараз перша ваша виставка, так? Так. Можна сказати, там роботи є продані? А, є продані роботи та є вже одне замовлення, яке я отримала на відкритті. І ти мені говорила, що наступна виставка планується в Лісабоні? Вона буде у травні, десь приблизно так планується, і можливо вона відбудеться в Лісабоні. В травні наступного року? Так. Ага. Слухай, але тебе взагалі це не хвилює. Ну, Типу комерційна сторона цього питання тебе не хвилює. Твоя задача творити, правильно? Так. І для цього створені всі умови. Всі умови, і так. Тобі як би й кажуть, типу, Женя, ні, ні про що не думай, говори, так. що треба, будь ласка, твори, так? Так, так. Просто ідеально. От в таких побутових якихось речах, тим більше, що ти не одна, ти з мамою, з сином, з собакою, тобто ну, майже весь спектр, не знаю, побутового життя ти е ти з цим зіштовхуєшся. Ну, наприклад, син в школу чи в школу йде, там собаку треба не знаю, какашки збирати там, чи корм купувати, чи ще щось. З мама, можливо, там якісь свої особливості має щодо життя. От є якісь такі моменти, які виділяються, ну які просто незвичні для кияни? Ну, перший кияни. тиждень взагалі було надзвичайно важко наприклад, в таких дрібницях, навіть викинути сміття. Ну, якщо ми в Києві, все, все докупи і все, тобто немає цієї звички сортувати. І я пам'ятаю, я стою перед цими смітниками з перекладачем, і щоб розуміти, що, куди, взагалі, викидати. Я йду в магазин також сит... з перекладачем, бо я нічого не розумію, яка це риба, що це, що це таке. Перший тиждень було досить важко, і якось воно поступово все легше і легше з кожним, з кожним днем ставало. Які відмінності ще? Ну, наприклад, я вже півроку тут, я досі, досі не маю банківської картки. А чому? Коли нас реєстрували, ми подали документи, вони зробили якусь помилку і. Зараз її не можуть виправити, тому що цю організацію якось переформо змінюють якийсь її формат. Вроде нібито вона є, і в той же час її немає, і ніхто не може. Короче, виправити. Ти вже зіштовхнулася з бюрократією. Бюрократія це незрозумілими. Так, не знаю, це чорна діра. Оце, так. коли ти попадаєш туди, типу, зробили помилку в документі, то виправте. Так. Ні, ця організація переформатується, відповідно, прийдіть після завтра, після дощу, так? Да? Так, так. І от вже, вже півроку у мене немає банківської картки. Деякі такі речі, які, здавалося, можуть зробити дуже швидко і просто, вони якось так затягуються, затягуються. І, і як жити без банківської картки? Ну, якось... Галерея вирішує ці питання, якось вони мені виплачують цю зарплату, але їм теж, я, наскільки я розумію, також це не просто, тому що це зв'язано з податками, mm -hmm. ну, такі, труднощі для всіх. В цій 10 груп дуже багато на, на машинах є наклейки українського прапору. Ну, я так розумію, що Жозе близько прийняв цю ситуацію, правильно? І, ну, відчувається його підтримка. Так, вони намагаються підтримувати і демонструвати цю підтримку. Я думаю, це вже взагалі пов'язано з тим, що вони співпрацювали з Україною. Але, можливо, ти відчуваєш цю підтримку України в чомусь ще? Ну, треба зазначити те, що я не досить типовий приклад біженця, так? Тому що я спілкуюся, ну, оскільки я тут не знаходжуся з сином. І ми ходимо гуляти на дитячий майданчик. І я спілкуюся з іншими мамами. І я бачу і чую від, ні, від них, з якими складнощами їм довелося зустрітися. — Побутовими складнощами. — Побутовими, першу. так. З документами, мовою. А, а, а, а тут я від галереї, від дійсті компанії я отримую підтримку в усьому, вирішення усіх моїх питань. Ти не знаєш португальську мову. Як тобі живеться тут без знання португальської мови? Ну, звичайно, коли я їхала, я дуже переймалася. Але зараз, порівнявши, наприклад, у мене багато друзів. Там, одна зараз в Німеччині, інша во Франції. Всі друзі розбросені по Європі. І ми спілкуємося хто як. І я розумію, боже, які ж люди, що прекрасні, живуть в цій португалії. Я спокійно можу спілкуватися англійською мовою. Вони не дивляться на тебе якось так косо, як це роблять в інших країнах. Тобто, перебуваючи в Парижі, вони розуміють англійську. Але по виразу їх обличчя видно, що вони не хочуть спілкуватися з тобою. Та, та ж сама історія в Іспанії. Тут, в Португалії, ніяких проблем немає з цим. Тут я працюю над ескізами, замішую фарби. Ой, сама сам... магія відбувається? Сама, ось, так. Типу це така камера, де фарбують автомобілі. Щось на це схоже. Після виставки почала працювати над новими роботами. Зазвичай, мені здається, ми не показують на закінчення роботи. Ну, так вийшло. Так вийшло. Ми, нам повезло, так? Так. Весь цей живопис пішов від ідеї скріншотів. А, якщо, е, знаєш, іноді, е, коли відбуваються перебої з інтернетом, зображення завантажується розмиті. Так. І якось я їхала, і... Я бачу, що ці зображення вони не завантажуються. І для мене це був такий живопис. Ну, взагалі, я весь, ці, весь світ сприймаю через живопис, через колір. І, Боже, я була така щаслива, я бачу, що інтернету так довго нема, і у мене за цю подорож назбиралось так багато цих скріншотів. І я на наступний день прибігаю до майстерні і починаю ну, робити це, експериментувати з цим кольором. І так ну, звідки потроху пішло до цього. Але... До цього я дуже цікавилася саме безпредметним мистецтвом. Я багато читала Малевича, бо саме він почав про це писати. І якось це воно, цей пазл почав складатися. І мені було цікаво, як саме це зображення воно, воно втрачає свою цінність. Тобто ми не знаємо, що за цим стоїть. І... Тут можна розвивати цю тему, наприклад, також СМІ, всі медіа, вони іноді спекулюють інформацію, і ми не можемо прослідити її достовірність. І саме ж це відбувається з цими незавантаженими зображеннями. Тобто ми не можемо відслідити її початок, що за цим стоїть, перевірити її достовірність. Ну, і як складається твій робочий графік? Типу, ти маєш приходити сюди регулярно і щось робити? Є якісь зобов'язання чи... От як є натхнення, ти робиш. Немає натхнення, гуляєш містом. Ну, взагалі, то я маю тут контракт. І за підсумками резиденції я маю створити роботу на певну суму, для того, щоб галерея мала можливість компенсувати свої витрати на, на моє житло, матеріали. Особисто я приходжу кожен день. Mm, тому що мені важливо працювати, я люблю свою роботу. І якщо, наприклад, я там, не працюю неділю, я вже починаю самувати. Це якась, така фізична необхідність м, бути в контакті з мистецтвом постійно. А, я можу не працювати, але я можу поїхати до музею, наприклад, і, там, чи слухати якісь лекції, ну, тому що важливо завжди отримувати якусь нову інформацію. Як проводити вільний час? О, його так мало. Чому з цього вільного часу? Літом, звичайно, їздили на океан, їздили в порту, відвідували якісь музеї. Коли приїхало, особливо ж було цікаво якось відкривати для себе нове місце. Як тобі океан? О, я думаю, що це таке досить романтизована ідея життя біля океану. Як я зрозуміла, він дуже мінливий. Погода постійно змінюється, і ти не знаєш, приїдеш на океан, і що тебе чекає? Чи сонце, чи піщана буря? Саме тут, так? Так. Окей. Тобто людям, які там мріють про те, щоб жити на березі океану, то треба як мінімум з'їздити і так, попробувати так. тут побути 100%. якийсь час, так? Так. Зараз ти побачиш, там сцена. Наприклад, тут відбувається дуже багато урочистих подій, коли президент приїжджав. Чи... — Президент Португалії? — Так, так. Ось там сцена, і там також є предмет мистецтва. Він був присвячений дітям Португалії, тому що, як вони розповідали, тільки нещодавно у них заборонили використання дитячої праці. — Ця величезна робота. Можеш про неї щось розказати, щоб ми, е, хто не є мистецтвознавцями, е, щось побачили то, те, що ми не бачимо просто не озброєним оком? Мені подобається, як один із наших дуже відомих українських митців казав це, наприклад, в Європі люди там, жили серед мистецтва, в ні, у них е, було менше всіляких суспільних потрясінь, бо ми ж пережили голодомор, війни. І ми трошки все ж таки відстали в історії мистецтва. Вважають, що історія сучасного мистецтва почалася з імпресіонізму. Чому? Тому що там виник фотоапарат, тобто відпала необхідність копіювати цю реальність. І так починається розвиток мистецтва. І дуже важко іноді буває сприймати не розуміючи усі ці сходинки. Угу. Для мене, наприклад, колір це як спосіб документації ось цих подій, які зараз мене оточують. Зараз, коли я переглядаю світлини, які ми бачимо колір? Колір цих вибухів, так. насилля. Ну, ну, тоб... Через це переважає червоний і сірий, так? Ну, зараз так. Це для мене більш зрозумілий колір, такий спосіб документації часу та події. А взагалі українців багато тут в Бразі зараз? Це центральний дитячий майданчик, ми часто приходимо. Оце ми, ми прийшли тільки-що? Так, так, так, так. І о, ми там багато зустрічаємо, так. Твоє коло спілкування, воно е, ну, обмежено цими дівчатами з проекту? Чи ти знайомишся з іншими людьми, які тут живуть? Oh, все ж таки я більше десь знаходжусь в своєму середовищі, в такому професійному. Uh -huh. Десь так от ми можемо познайомитися на дитячому майданчику, так, не більше. Не дуже я інтегрована. Але є в планах інтегруватися? Oh, це дуже складне питання, його мені весь час задають, але я не знаю. Звісно, я сумую за своєю країною. Я Хочу повернутися, але ж це залежить. Коли закінчиться війна, як воно буде, не знаю. Тобто тут, там, скрізь ця територія всі є на якимись експозиціями, якимись скульптурами, якимись мистецькими творами, так? Так, бо Жозе всебічно підтримує митців, письменників, театр. Він вважає, що мистецтво — це дуже потужний інструмент. Він необхідний для розвитку будь-якої країни, для розвитку економіки. Він започаткував літературну премію тут. Є спонсором театру. Підтримав цю резиденцію для українських митців. Це взагалі якась людина, надзвичайного масштабу. Я про таких людей тільки читала в книжках. Бо в історії мистецтва також багато прикладів меценатів. А він справжній меценат. Він такий надзвичайно відкритий. Навіть якщо отак побачити його в звичайному житті, десь на вулиці, і не знати, що якого масштабу ця людина… Його можна побачити просто в якомусь ресторані в образі? Я нещодавно, в суботу, йшла на ринок і просто його зустріла. На ринку? Так. Ось такий простий дядько. Да. Так, так. Ніякої охорони в нього нема. Він сам водить свою машину. При тому, що це надзвичайні масштаби цього підприємства. В нього є офіс во Франції, ще в декілька містах. Тобто ну, того, що кампанія. тут працює три тисячі співробітників, так. це вже дуже багато. Чи е, важливо художнику працювати от регулярно, типу там, ну, як з дев'яти до шести, чи все-таки чекати цього і шукати цього натхнення, щоб потім не знаю, створити якийсь шедевр? Щодо мене, то це таке робота та життя, вони не роздільні. Це якийсь такий мікс всього. Що у мене не, нема такого поділу, я працюю з 9 до 6 вечора. Я можу приїхати і 8 ранку до майстерні, і піти і в 10-ту годину, я можу приїхати на вихідні. Зараз чусь прислухатись до себе. Якщо я відчуваю, що вже дуже втомилася, то намагаюся зробити цю паузу і там, потім з новими силами знову приходити до майстерні. Але це такий. 음... безперервний процес для мене. А тут, в Португалії, от за цей час, що ти знаходишся тут, з'явилися якісь нові ідеї? Щось надихає саме тут, Португальське, для створення якихось нових робіт? У нас країна настільки насичена цими подіями, ми постійно знаходимося в зоні турбулентності. Тобто нам є звідки брати цю е, інформацію всю. А, в Європі митцям на мою думку, трохи складніше, бо тут все так в благості відбувається. Тобто треба десь е е шукати щось. Шукати ідеї. Шукати, шукати натхнення, ці ідеї, так? так. Зараз я просто продовжую е працювати з цією ж темою, що я працювала в Україні. Мабуть, е пройшло півроку я. Тільки приходжу дитями, бо перші тижні, місяці вони були настільки, настільки стресові. І тим паче все рівно це якесь існування в двох паралельних реальностях. В Україні, бо я на зв'язку зі своїм братом, з друзями, які там залишилися. З іншого боку, тут у мене відкриваються нові можливості. І це весь час якийсь такий баланс, пошук цього балансу тебе контракт ще, не знаю, там шість місяців чи п'ять місяців. Ну коротше, до року ви да. контракт, так? Да. Далі, ну от Єлена нам говорила, я в неї запитав. Вона каже, ну, типу, всі учасниці цього проекту, вони стали частиною нашої сім'ї і ми будемо їх підтримувати і допомагати. Але ти як бачиш розвиток е подій? Ну, типу, якщо війна закінчиться протягом цього періоду? Uh -huh. е Розглядаєш можливість повернення до Києва, чи… Так, так. Якщо… Я сподіваюся, що все добре скінчиться. І то, так, я планую повернутися до України. Розглянути можливість залишитись тут, в Португалії, навіть маючи роботу, mm -hmm. тут, такої, такої опції ти не розглядаєш, так? Не, ну, звісно, розглядаю, але у мене наразі немає такої однозначної відповіді. З однієї сторони, тут дуже комфортно. Люди дуже привітні, цей спокій, але іноді ж не вистачає чогось такого більш більше тобі, так. як художниці, так. Так, тобі треба щось... Мені необхідна як ця комунікація так? зі світом, так. Ага. Можливо, трошки не вистачає цієї професійної комунікації. Угу. Так. М -м -м, можливо, я тут можу жити, але теж виїздити на інші резиденції, ну такий, такий формат теж можливий. Коли португальців е дізнаються, що ти з України, е ти відчуваєш якесь спеціальне відношення до тебе? Ті, кого я зустрічала, ті, з ким я спілкувалася, вони всі дуже привітні. І інші жінки, з якими я тут познайомилася, о, о, вони такої ж думки, що всі португальці намагаються допомогти. Робота тут, в Португалії, в Бразилії вона чимось відрізняється від роботи в Києві. Я думаю, що єдина відмінність — це те, що тут я не маю жодних обмежень. Це стосується фінансової сторони, наприклад, в Києві. Я сама зароблялася мистецтвом на життя, я викладала в своїй майстерні. У мене з подругою був магазин на, якщо знаєш, така, така міжнародна платформа Etsy. Тобто ми продавали там своє мистецтво. В Україні купували роботи, але це не було досить регулярно для того, щоб забезпечити собі життя. Тут є обмежена фінансово. Тобто я хочу холл 2 на 2, хочу... Ну, я можу обирати будь-що, тобто я не обмежена в фарбах, в розмірах, в матеріалах і це безумовно щастя для будь-якого художника. Але в тебе ж є контракт і згідно цього контракту ти маєш виконати якусь кількість робіт, які мають бути продані, по ідеї. Чи це якби контракт є, але ну, якщо не набереться ця сума або ці роботи не будуть продані в тому об'єму, який записаний в контракті, то це якби не проблема. Основна моя задача зробити ці роботи. Якщо вони продаються, то це добре, бо я отримую відсоток від продажу. Якщо вони не продаються, то ну, на, на мене це ніяк не впливає. Ти щось знаєш про цей літак? Так, це перший об'єкт, який вони придбали, коли Єлена стала куратором галереї. І вона запропонувала цей літак Жозе. Йому також сподобався, сподобався він, і вони його придбали. Типу це така подія була, так? і коли Єлена зайшла в проект, вона сказала, от у мене є така так. думка, давайте це реалізуємо. Так? Так, так. І, тобто це можна транслювати як, як підтримку ініціатив з, ну, не знаю, це знизу, можна сказати, чи від від простих. Ну, ти відчуваєш цю підтримку, коли ти щось хочеш реалізувати, хоча ти, в принципі, все і говорила, що в тебе ну, безмежні е можливості. Типу, ти що хочеш, ти і робиш. Вони це все забезпечують. Так, так. І немає жодних обмежень, як, як для митця. Я можу обрати тему, з якою я працюю, продовжувати свою творчість, обирати будь-які матеріали. Це такий подарунок всесвіту. А мама твоя що каже з приводу життя тут? Чомусь для людей старшого покоління це адаптація, переїзд ну, надзвичайно складно дається. Так. Все ж таки в нашому віці ми більше здатні якось пристосуватись до нових умов. Для людей старших це надзвичайно з вашими. Ну Можливо, саме вони бачать ці, знаєш такі, самі яркі, Важкі моменти. Що вона каже? Хоче додому? Я... Так, так. Єдине, що каже мама, що я хочу додому. Все, заказує мені маршрутку, я поїхала. Але тримається поки, тримається. так? Тримається, якось ще тримається. Ну, а син що має. каже? От е, були літні канікули, і щось він робив, чимось займався. Він От... один місяць відвідував табір дитячий. З португальцями? Так, але там були е, українські діти, які вже тут давно живуть. І, тобто вони також йому допомагали з комунікацією. І це було просто, тому що він е, чує якесь слово, він його запам'ятовує, що воно значить. Е, це простіше, ніж коли вся школа лише на португальській мові. Йому все подобається. Єдиний раз, от, коли він мені сказав, що хоче повернутися до України, це коли вже було важко в школі. Океан, звичайно, йому дуже подобається. Яка б температура не була, він все, все рідно піде купатися. Ну, для нього, можливо, це як пригода така, та? так. чи ні? Ну, я не думаю, все ж таки, не дивлячись на те, що йому 8 років, але він все розуміє, він розуміє, чому ми поїхали. Ми виїхали через місяць після початку війни. І тільки в Польщі першу, першу ніч він спав спокійно, коли не було повітряної тривоги. Тобто він це розуміє. Він розуміє, що його батько, ну, ми розлучені, але ми, ми спілкуємось. Він в армії, його дядя в армії. Що він це розуміє. Це робота схожа на мішень. Так, я теж такого багато чула вже. Але вона створена, її створила Маргарита, вона ілюстратор тут, на Резиденції. І ці ворота створені за мотивом творчості Соні Делане. А зверху ми бачимо цитату Кларіс Леспектор. Це ці українки, які свого часу знайшли в Португалії притулок. Кларіс Лі Спектр, мені здається, була в Бразилії. В Бразилії, але вона писала на португальській мові. Так. І саме в Португалії вона надзвичайно відома письменниця. Ідея в тому, що якраз оце дві роботи українок, які втікали з території України, з території Російської імперії так. в свій час, так. в час революції, під час революції. І одна з них була в Португалії, а інша в Бразилії. Що треба обов'язково відвідати в Бразі? Е, я знаю, що Брага вважається таким серцем католіцизму, сповнена цією старовиною, яку можна споглядати і споглядати. Я думаю, що основне — це о, таке насолода спокоєм. Можливо, в щастя, це і є розкіш.